لقي كره القدم البريطانيه وكره القدم الاوروبيه والعالميه ضربه الانطلاقه اعطيت من مارتين مباراه تشعل وهو يستد تمرجان راحت من هنالك هذا وينهالدو يطلبها محمد صلاح وصلت على الجهه اليمنى محمد صلاح يرجع للخلف صحه موجوده وصلت محمد صلاح هوب محمد صلاح بيمر والتغطيه الدفاعيه من مارتينيوم محمد صلاح وعلى روبرتو فيلمينو وعلى فيليبي كوتينيو الكره في العمق البحث عن محمد وصلت من هناك الى الجهه اليمنى ماتيب جويل ماتيب محمد صلاح خرج من المراقبه دخل من الوسط اوفر كوره لمحمد عندما كان في جلسي مثلا اه هذا موسمه الثاني مع مانشستر يونايتد محمد صلاح عنده الكره يخرج من المراقبه محمد كره خطيره رجعت مباراة با با خطيرة والحكم تسدد على دافيد دوخيا من مثل هاته الـ الـ الـ الـ مثل هذا المكان هاي الكرة من محمد صلاح أمام أنطونيو دارميان تقدير الحكم لم يكن هناك خط يونايتد في الخط الخلفي ولكن البراعة الفنية عند راسها ليفربول قادرة على صناعة الفارق محمد صلاح يرجع مرة ثانية للخلف الآن ولا نيمانيا ماتيتش ولا أنطوني مارتيال من هناك الاستحواذ لليفربول محمد صلاح يختفى هذه الكرة من هناك على الجهة اليمنى محمد مازال عنده الكرة محمد يواصل محمد يراوغ محمد يزيد محمد ####خطير يوصل محمد صلاح إلى الكرة على الجهة الأخرى كوتينيو كرة القدرة ليفربول كوتينيو با# با# با# با موريلو ولكنها بعيدة بعيد من تماس يقول حكم المباراة لصالح صالح عناصر ليفربول... محمد صلاح يا سلام من راس استدم امور تاريخيه بين مانشستر وليفربول واحد عنده اه سبع اهداف في اول سبع مباريات محمد صلاح عنده الكره في وسط الميدان رونالدو رونالدو تسديداته قويه يوصلها محمد صلاح على الجهه اليمنى محمد صلاح يمر من الاول والثاني اوه ما زالت ليفيرميدو محمد صلاح مره ثانيه محمد صلاح كاد ياتي الجول لعبه رائعه من فيرمينو من هناك في اتجاه محمد صلاح الخطر يحوم والهدف يدور من جهه فريق ليفربول في هذه اللحظات فيرمينو بسرعه فائقه ثاني لوفرن لم يتمكن هندرسون رجعت الكره لمورينو على الجهه اليمنى اليسرى مورينو في تسلل الان الحكم يقول لا فيرمينو الكره خطيره او با با با با با اللي هو الجول جول هذه اخطر في المباراة يا محمد يا صلاح اللعبة من اروع يكون من فيلمينو على الجهة اليسرى فعلها فيلمينو مررها فيلمينو من سددها بعد فيلمينو هاي الكرة هنا من مورينو لفيرمينو لم يكن في وضع تسلل المراوغة بالسهولة محمد صلاح استلمها محمد صلاح معاه لا جو كوميس ما زالت عنده الكرة محمد يخرج من المراقبة محمد صلاح يرجع في إمري شان المراوغة خطيرة من امريجان امريجان يرجع لفيرمينو محمد صلاح في تسديد هذه الكرة قبل ما يوصل لا يكون ماتيت وامخي طريان ولوكاكو والانتلاق من فيرمينو محمد صلاح راح محمد صلاح راح اتضلق على الجيل يومنا في السرعة راح لإيطاليا صلاح صلاح عمد الكرة صلاح يمر ما زال عمد الكرة صلاح صلاح وصلها ليدابو في هذه المخالفة لصالح عناصر فريق ليفير محمد صلاح القائم الثاني بعيدة خطيرة وامامه محمد صلاح يراو وواو وواو يتفوق على محمد صلاح احراح يعني راح محمد صلاح عنده الكره على الجناح محمد صلاح دخل محمد صلاح اندرسون محمد صلاح سلم كره يراوغ محمد يراو اوه رائعه جدا الكره سو. كوتينيو خطيره في مينو وخطيره با با با يا محمد رائعه الكره هذه من هنالك من فيرمينو عندهم الحلول عناصر فريق ليفربول مقارنه بالمان عندهم الحلول في فيرمينو